Teknologian kehittyminen on tuonut uusia mahdollisuuksia liikunta-aktiivisuuden tarkkaan mittaamiseen. Kansanterveystieteen FIREA-tutkimuksessa me ollaan kiinnostuneita ikääntyvien työntekijöiden liikunta ja siitä, miten se muuttuu, kun he jäävät eläkkeelle. Me mitataan aktiivisuutta tämmöisellä ranteessa pidettävällä kiihtyvyysanturilla. Kun me katsottiin sitä aktiivisuutta tunti tunnilta, niin huomattiin ehkä vähän yllättäen, että naiset olivat aktiivisempia kuin miehet, sekä työ- että vapaapäivinä. Työpäivinä se varmaan liittyy eri ammattien vaatimuksiin. Toisaalta työpäivinä me nähtiin sellaiset aktiivisuuspiikit työmatka-aikoihin ja nekin oli korkeampia naisilla kuin miehillä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on huomattu, että tässä ikäryhmässä naiset raportoi useammin kuin miehet, että he kulkevat työmatkansa aktiivisesti eli kävellen tai pyörällä. Vapaapäivinä naiset oli myös aktiivisempia ja se ehkä liittyy siihen, että tässä ikäryhmässä naiset tekevät enemmän kotitöitä kuin miehet. Kaiken kaikkiaan työmatka ja työaika määrittelee työssä käyvien aktiivisuutta tosi paljon. Siksi olisikin tärkeää tukea ja kannustaa ihmisiä liikkumaan työmatkansa aktiivisesti. Toisaalta niitä joilla on kovin istumapaidotteinen työ ja etenkin miehiä. Olisi hyvä kannustaa lisää sellaista pientä liikettä sinne työpäivän mittaan.